Tällä lyhyellä videolla annan vähän vinkkejä siitä, miten sarjakuvia, ja erityisesti digitaalisilla välineillä tehtyjä sarjakuvia, voidaan hyödyntää opetustarkoituksissa. Moni saattaa ehkä vähän miettiä sitä, että eivätkö sarjakuvat ole vähän lapsellisia, ja mihin ne oikeastaan liittyy, jos puhutaan sellaisista asioista kuin oppiminen. Oikeastaan voisi ajatella tässä tämmöisen minun erittäin yksinkertaisen PowerPointilla rakentamani sarjakuvan kautta, että sarjakuvilla on paljon erilaista potentiaalia. Ylipäänsä kun ajatellaan sarjakuvia, niin nehän on tarinankerronan väline ja tarinankerronta on meille ihmisille. Ja tarinoiden kertominen ja tarinoiden kuuleminen on meille ihmisille erittäin luontaista. Mutta sitten sarjakuvissa erityisesti on sellainen hyvä puoli, että ääne toimii todella hyvin sellaisten opiskelijoiden kanssa, joilla on kielen kanssa haasteita, koska siinä on se visuaalinen tuki koko ajan apuna. Sitten toisaalta sarjakuvat on todella hyviä siinä, että yleensä kun tehdään sarjakuvia, niin pitää jollakin lailla tiivistää, että kaikkea sitä, mitä tekstissä tai puheessa sanottaisin, niin ei vain yksinkertaisesti voi laittaa sarjakuvaa ruutuihin. Niin joutuu silloin miettimään, että mitä ne on ne oleellisimmat seikat siinä. Ja sitten, jos ajatellaan ihan oppimistapahtumaa, niin itselläni on kokemuksia siitä, että sarjakuvat toimii tosi hyvin sellaisissa tilanteissa, missä halutaan jo kerrata opit ja päästä niin käsittelemään sitä uudesta näkökulmasta. Eli tarkistaa vaikka, että ovatko ne opiskelijat oppineet sen asian sille tarko tarkoitetulla tavalla ja mitä heillä on siitä jäänyt mieleen. Tässä on esimerkiksi tällainen sarjakuva, jonka olen kollegani kanssa luonut aikoinaan. Ja tämän sarekuvan avulla me käsiteltiin mun kollegan kanssa opiskelijoiden kanssa ihan tämmöisiä arkisia vuorovaikutustilanteita ja palautteen antoa ja sitä, että mikä vaikutus sillä palautteella voi olla siihen vastaanottajan, vaikka itse palautteen antajana ei oikeastaan sitä tilannetta sen kummemmin miettisikään. Tämä sarjakuva on tehty Strip Designer-sovelluksella, johon voi liittää omia kuvia ja sitten sitä voi editoida ja muokata haluamallaan tavalla. Ihan tämmöisiä samankaltaisia sovelluksia löytyy ilmaiseksi sovelluskaupoista, niin Android kuin iOS-järjestelmille, hakusanalla Comic Maker, ja niitä löytyy myös ilmaisena aivan hyviä. Ja tämä sarjakuvamme silloin annettiin meidän opettajaopiskelijoille pohdittavaksi ja mietittäväksi, ja sitten jaettiin asiasta kokemuksia, ja se toimi hyvänä keskustelun herättäjänä. Et ylipäänsä nämä sarjakuvat on... Toimii todella hyvin myös erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja sitten tunteiden käsittelyyn. Ää, monesti näitä asioita halutaan käsitellä draamapedagogiikan keinoin ja se onkin siihen tosi toimiva tapa. Mutta sitten joitakin semmoinen draama ja näytteleminen ja roolit jännittävät tosi paljon. niin Niissä tilanteissa voi olla sitten ihan hyvä käsitellä niitä tilanteita sitten mieluummin sarjakuvien keinoin, että laittaa vaikka opiskelijat ottamaan Tällaisia hyvin yksinkertaisia kuvia eri tilanteista ja muodostamaan niistä sitten omia sarjakuviaan. Tuo esimerkki on hyvä sellaisiin tilanteisiin, jos tykkää tehdä sarjakuvia tai haluaa tehdä niitä opiskelijoilla pädeillä tai puhelimilla, niin silloin on hyvä olla tietenkin niihin sopiva sovellus. Mutta sitten jos tykkää ihan tällaisesta tota, tietokoneella työskentelystä niin itse monesti tykkään, niin Kanva on sellainen ohjelma, jota voisin kyllä lämpimästi suositella sarjakuvien tekemiseen. Tässä näkyy esimerkkinä sellainen sarjakuva, jonka opiskelijat ovat tehneet. Heillä oli tehtävänä pohtia joku sellainen teema, joka on haastava silloin, kun haluaa opettaa opiskelijoita yhteiskunnallisista asioista. Ja jokainen ryhmä teki sitten omasta keksimästään teemasta lyhyen sarjakuvan ja sitten ne katsottiin ryhmissä yhdessä läpi. Ja muut sitten, muiden tehtävänä oli sitten arvata, että minkälaista haasteesta tässä oli kyse. Ja kanvahan on siitä mukava sarjakuvien tekemiseen, että kuten huomaatte, niin tässä ei ole siis tarvinnut piirtää ollenkaan itse, vaan kaikki nämä kuvat, mitä tähän on laitettu, on suoraan täältä kanvaohjelmasta. Ja mä seuraavaksi näytän vähän tätä, että miten tätä kanvaa voidaan yksinkertaisesti käyttää. Kanva pystyy käyttämään ihan ilmaisversiota, ihan vain puhtaasti luomalla tänne omat tunnukset. Ja minusta tässä ilmaisversiossa on kyllä aika hyviä, hyvin tota mahdollisuuksia, että ei sinänsä tarvi huolestua siitä, että ne kaikki hyvät ominaisuudet olisi siellä maksulisenssin takana. Etusivu näyttää tältä ja sarjakuvia pääsee nopeiten tekemään silleen, että täältä vaan laittaa että komi. Ja sitten se ottaa sulle täältä valmiiksi tämmöistä comic strip pohjaa Ja täällä onkin jo paljon kaikkea valmiita, eli periaatteessa se voisi ottaa jonkun tämmöisen valmiin käyttöön ja pyytää tota, poistaa sieltä nuo mm, asiat, mitä siellä puhekuplissa sanotaan ja pyytää opiskelijoita miettimään, mitä siellä oikein, oikein tota, ajatellaan. Mutta sitten itse tykkään käyttää eniten näitä tällaisia valmiita pohjia. Eli ottaa täältä joku tämmöinen, jossa on vaikka kuuden ruudun strippi tai vaikka tämmöinen neljän ruudun strippi. Tänne voitte lisätä lisää sivujakin, jos haluaa tota useamman. Että se olisi niin tämmöinen jatkuva setti. Ja, ja tota, täältä pystyy sitten täältä vasemmalta palkista niin etsimään erilaisia elementtejä. Täältä hakutuloksista pystyy löytämään vaikka mitä. Otetaan tuosta koira. Ja kuten näkee, niin tätä on kyllä aika intuitiivinen ja todella niin kuin helppo käyttää tätä tota kanvaa, että, että tota opiskelijat varmasti saa siis todella nopeasti kiinni. Sitten tänne pystyy lisäämään, lisäämään tota tekstiäkin helposti ja sillä lailla, tota tekemään siitä enemmän semmoisen sarjakuvamaisen. Sitten tässä on tosi mukava puoli tässä kanvassa se, että saavut voit opettajana tehdä vaikka tämmöisen valmiin pohjan ja sitten täältä Share-puolelta niin tänne voi niin kuin lisätä ihmisiä, jotka kanssa työstää tätä samaa kanvaa sun kanssa. Eli sitten teillä voisi olla vaikka ryhmän kanssa tämmöinen yhteinen, pidempi sarjakuva, jossa jokainen ryhmä olisi vastuussa jostakin kohdasta. Sitä voisi tehdä semmoista aika hauskaa jatkotarinaa joistakin teemoista. Kolmas ja viimeinen tällainen sovellusvinkki, jonka näistä sarjakuvista haluan antaa, on Googlen palveluihin kuuluva Jamboard. Ja tämähän kuuluu ihan, että jos sulla on niin Google-tunnukset itsellä, niin Voit sitten tehdä näitä omia Jamboardeja. Näiden tekeminen on kyllä todella helppoa. Ja mä käyttäisin tätä Google Jamboardia sellaiseen, että kun halutaan lähteä tuottamaan yhteisöllisiä sarjakuvia, sillä tätä on tosi helppo sitten reaaliaikaisesti yhtä aikaa muokata kaikkien ja kaikkien niin kuin tekemät muokkaukset näkyy tähän koko ajan. Tässä oli, tämmöinen, esittelen tässä tällaisen, äh, meillä oli tämmöinen juttu, jossa äh, jokainen opiskelijaryhmä sai tehtäväksi kuvittaa yhden Pekka ja Susi Sinfonian tapahtuman omalle dialleen. Ja lopuksi sitten ne diat katsottiin yhdessä läpi ja keskusteltiin tarinasta nousseista tulkinnoista. Mm. Eli vähän enemmän tämmöinen visuaalinen tarinan kuin välttämättä sarjakuva. Mutta, mutta siinä mielessä sopii kyllä esimerkiksi tähän, että ihan samanlaisia tämmöisiä sarjakuvan tekemisen perusperiaatteita kuuluu tähän myös. Ää, täällä tosiaan liikutan tänne voi laittaa useamman dian ja sitten niitä, niillä voi liikkua täällä. Ja tässä tosiaan näkyy näitä Pekka ja Susi sinfonian eri kohtia, joita jokainen ryhmä on sitten lähtenyt piirtämään. Eli pystyy värittämään, pystyy piirtämään ääriviivoja. Ja tätä Jamboardia on tosi helppo käyttää. Täältä vasemmalta löytyy nämä kaikki tällaiset tuota piirrostyökalut. Pystyy kumittamaan, pystyy lisäämään myös kuvia. Ja pystyy sille vaihtelemaan myös tuota vähän erilaisen tyylistä tyylistä ja sitten erilaisia värejä tänne. Tämä on ollut mun mielestä siinä mielessä tosi hyvä, että opiskelijoiden kanssa että tällä on tosi vaikea tehdä aidosti kivan näköistä, jolloin sillä siellä piirustustaidolla ei ole niin paljon merkitystä, että jokainen on vähän enemmän samalla tasolla. Eli jos on semmoisia opiskelijoita, joita vierastaa niin piirtäminen, niin silloin tämä sopii siihen. Tähän on myös helppo antaa käyttöoikeuksia tuolta jaa-kohdasta, eli ihan vain linkin voi antaa opiskelijoille, että pääsevät sitten muokkaamaan. Mutta kuten näistä mun nopeista esimerkkeistä toivottavasti huomaa, niin sarjakuvien tekeminen ei edellytä mitään omia loistelijaa tai piirtotaitoja, eikä myöskään sitten semmoista kovan luokan teknistä toteutusta, vaan semmoinen avoin mieli ja Kiinnostus hyödyntää kuvallista ilmaisua riittää, mutta rohkeasti vain kokeilemaan.